السلام عليكم متابعين الأعزاء إن الله سبحانه وتعالى فرض الصلاة على عباده فعلمها جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم وعلمها النبي لأمته فهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي فالحكمة من السجود مرتين والركوع مرة واحدة هو إرغام للشيطان وإظهار له أن ابن آدم الذي هو أبو البشر أمره الله في الصلاة أن يسجد فسجد تأكيداً لطاعته لله سبحانه وتعالى وعدم استكباره عليه كما استكبر إبليس ورفض السجود لآدم عليه السلام فليس هناك أثقل من السجود عليه لما لحقه من سخط وغضب من الله عز وجل لامتناعه عن السجود لآدم فالشيطان لبس عليه صلاته وتعرض لإفسادها ونقصها، فجعل الله تعالى للمصلي طريقا إلى جبر صلاته وتدارك ما لبسه عليه وإرغام الشيطان ورده خاسئا مبعدا عن مراده وكملت صلاة ابن آدم كملت بسجدتين فأضل الله سعي الشيطان بذلك وجعل وسوسته لابن آدم سببا للتقرب منه جل وعلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار وقد روي أن رجلا سأل سيدنا علي رضي الله عنه لماذا نسجد مرتين ونركع مرة واحدة فقال رضي الله عنه إن السجود فيه خضوع وخشوع أكثر من الركوع ففي السجود يضع الإنسان أعز أعضائه وأكرمها وهي رأسه على أقل شيء وهو التراب كرمز للعبودية لله وتواضعا وخضوعا له تعالى. فسأل الرجل سيدنا عليا مرة أخرى لماذا نسجد مرتين مع كل ركعة وما هي الصفة التي في التراب؟ فقرأ أمير المؤمنين رضي الله عنه منها خلقناكم وفيها نعيدكم، ومنها نخرجكم تارة أخرى، فأول ما تسجد وترفع رأسك يعني منها خلقناكم، وجسدنا كله أصله من التراب، وكل وجودنا من التراب، وعندما تسجد ثانية تتذكر أنك ستموت وتعود إلى التراب، وترفع رأسك فتتذكر أنك ستبعث من التراب مرة أخرى، وهذا الحديث لم يقف على أصله أهل العلم، وقال البهوتي في كشاف القناع وإنما شرع تكرار السجود في كل ركعة دون غيره لأن السجود أبلغ ما يكون في التواضع لأن المصلي لما ترقى في الخدمة لأن قام ثم ركع ثم سجد فقد أتى بغاية الخدمة ثم أذن له في الجلوس في خدمة المعبود فسجد ثانيا شكرا على اختصاصه إياه بالخدمة وعلى استخلاصه من غواية الشيطان إلى عبادة الرحمن لأن السجود غاية التواضع والعبودية لله تعالى وفيه تمكين أعز أعضاء الإنسان وأعلاها وهو وجهه من التراب الذي يداس ويمتهن فالسجدة الأولى هي امتثال لأمر الله عز وجل وذلك كما يقول الإنسان في التلبية لبيك اللهم لبيك أي إجابة بعد إجابة أما السجدة الثانية فهي شكر لله تعالى فالسجود هو خلاصة العبادة وهو الخضوع لله عز وجل ومن أجل ظهور الخضوع له بقوة في السجود بكونه مرتين كان فضل الله عظيما للساجدين فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء فكلما سجد الإنسان زاد قربا من الله سبحانه وتعالى قال ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة أو قال قلت بأحب الأعمال إلى الله فسكت ثم سألته فسكت ثم سألته الثالثة فقال عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة قال ابن القيم رحمه الله ولما كانت العبودية لله غاية كمال الإنسان وقربه من الله عز وجل وكانت الصلاة جامعة لمتفرق العبودية كانت أفضل أعمال العبد ومنزلتها في الإسلام هي السجود فاللهم اجعلنا من عبادك الساجدين الشاكرين الحامدين لنعمك